مرحبا بك يا مشاري والفرح ما له نظير زان زان العمر و باحلى احلى جيتك للدنيا وميلادك العيد الكبير والله ان قلوبنا فرح هايم للبلاد مرحبا بك يا مشاري والفرح ما له نظير زان زان العمر والأيام أحلى ولد اسفرت أحلى الليالي واتبال كل خير الف مشاري والدار في وسعاد مرحبا بك يا مشاري والفرح ملهن يا مشاري من ذكال أساد. يا لا لا لا يا لا, لا, يا, لا, لا, لا يا لا لا لا لا لا زان ولا أبوك عبد العزيز ويا ما كلها افراح في شوفك وكلها ساعات يا لا لا يا ام تفرح كثير راعي للفله الجزيل ما ينافسها احد اشهد ان الزهران هم هلس ذكرهم ممن وخير، آل زهران عين من يكون له سنة، وإذا أخوك عبد الله في كندهم بل بالحياة الدرع وسند وأيضا عظيم. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا، سنة زان العمر والياب احلى أصفى والي أحلى الليالي وأكبر كل خير. نضيد زان زان العمر وايامه بأحلى ولد يا لا لا لاه يا لا يا لا زان زان العمر وايامه بأحلى ولد يا ملي جيت للدنيا وميلادك العيد الكبير والله ان قلوبنا فرحها يملى البلاد يحفظك ربي ويحمك يا الشبل الصغير اشهد انك يا مشاري من منك الاساد يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا سان سان العمر وايامه بأحلى مهم احلى ولاي الحر عبد العزيز ويا ما تصير كلها افراح في شوفك وكلها سعاد يا لا لا شاري بشوفتك تفرح كثير راعي الفعل الجزيل ما ينافسها احد اشهد ان جدانك بطيبك المزن الغزير تتبع دروب المراجل يا اغلى ولد يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا زان زان العفر يا ما احلى ولد والعمام والخوال ذكرنا لليوم العسير نادرين بفعلهم وغير الزهران